سخاوت مال کی بھی ہوتی ہے سخاوت اعمال کی بھی ہوتی ہے مال کی سخاوت یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دنیا کی ضروریا بننا اور اعمال کی سخاوت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا کی چیزوں کا ذریعہ بھی بننا اور آخرت کی چیزوں کا بھی ذریعہ بننا جو مال کی سخاوت کرتا ہے وہ چھوٹا سخی ہے اور جو اعمال کی سخاوت کرتا ہے وہ بڑا سخی ہے وہ دراصل لوگوں کو دنیا میں بھی خیرے پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی خیرے پہنچاتا مال کی سخاوت کافر بھی کر سکتا ہے مگر اعمال کی سخاوت کافی نہیں کر سکتا وہ صرف اللہ چلّہ شانہ نے مسلمانوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے مسلمان جو اعمال کی سخاوت کرے اور اعمال کی سخاوت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے ان تمام نعمتوں کا ہم کسی دوسرے کے لیے بھی ذریعہ بن جائے یہ اعمال کی سخاوت ہے کہ جو نعمت مجھے اور آپ کو اللہ چلّہ شانہ نے دی ہے دوسروں کے لیے بھی ہم ذریعہ بن جائیں کہ اللہ تو نے مجھے یہ دیا ہے اور اس سے میری تکلیف مصیبت دور ہوئی کسی اور کے دکھ بھی دور ہو جائیں تو میں اس کا ذریعہ بن جاؤں بلاؤں سے حفاظت اور معرفت الہی کے کی حصول کے لیے یہ بہت اکثیر عمل ہے یہ عمل حضرت مولانا شاہ محمد الیا صاحب کا نبی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حضرت مفتی الٰی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بارہا آسمایا ہوا اور نہایت ہی مجرب عمل ہے اس کے پڑھنے سے خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے جس کے نتیجے میں نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاط عبادات اور نیکیاں مکزت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دل میں پیدا ہونا ازہد ضروری ہے اسی عظیم مقصد کے لیے اور بلاؤں کے دور کرنے اور حاجتوں کو پورا کرنے میں بھی اس عمل کو حضرت اقدس مولانا الحاج مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھوی اعلیٰ خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مجرب بتایا ضرورت مند لوگوں کو پڑھنے کے لیے ہدایت فار. نیا چاند دیکھنے کے بعد پہلے جمعے سے مستقل سات دن تک روزانہ دن یا رات میں ایک وقت مقرر کر کے اور جگہ کا تعین کر کے پابندی کے ساتھ اور اگر کسی مجبوری سے جگہ اور وقت کی تبدیل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ذکر الٰہی یہ ہے جمعے کے دن یا اللہ یا ہوا ایک ہزار مرتبہ ہفتے کے دن یا رحمٰن یا رحیموں ایک ہزار مرتبہ اتوار کے دن یا واحد و یا عہدوں ایک ہزار مرتبہ پیر کے بدھ کے دن یا ہنانوں یا منانو ایک ہزار مرتبہ جمعرات کے دن یا زلجرال و اکرام ایک ہزار مرتبہ